السلام وأجمل دخول <تصفيق> النبي وجميل وقف المصطفى كالوردي نادين الله الله وعتره يبقى إذا مسّت أيادي الله الله, الله وقف المصطفى كالوردي نادين الله الله وعتره يبقى إذا مسّت أيادي وعم ناولها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمرون قمر سيدنا الناس موسيقى <تصفيق> الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون انار بنور طه